موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب کیا موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے نیز کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ایسا ہی ہے جیسے اصل میں قرآن پڑھنے کا ہے عبد الواجد بلوچستان سے موبائل میں قرآن پڑھنا بالکل جائز ہے اور تلاوت کا پورا پورا ثواب ملے گا لیکن اگر آپ قرآن دیکھ کے قرآن مصحف سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو ثواب اور زیادہ ہوگا کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے صحابۂ کرام کا طریقہ ہے اور اس میں قرآن مجید کا اکرام زیادہ ہے کہ باقاعدہ کتابی شکل میں مصحف میں کیونکہ اللہ نے قرآن کو جگہ جگہ کتاب سے تعبیر کیا ہے اور جو ہے وہ صحابہ اور اسلاف کی یہی سنت ہے تو افضل یہی ہے کہ مصحف میں باقاعدہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کی جائے اس میں زیادہ ثواب ہے بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ چھوئیں کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے لیکن لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے اس میں علماء کی دونوں رائے احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں